Yksi ja käy tervetuloa THLN koronamallinnusryhmän webinaariin aiheena koronaepidemian skenaarioita keväälle ja alkukesälle. Meillä tänään on esittäjinä Anna Suomerinen Nurtvik. Minä Simo Pekka Vänskä ja Tuija Leino. Ja sisältönä tässä webinaarissa on ensinnäkin skenaarioiden laskennasta, tulkinnasta ja oletuksista ja sitten sen jälkeen varsinaisesti nämä skenaariot ja kysymyksiä käydään sitten sen läpi. Voitte myös kirjoittaa tuonne keskustelupalstaan kysymyksiä ja niihin vastaillaan tämän webinaarin aikana. Koodit tulevat sitten muutaman päivän kuluttua myös tuonne jakoon, samoin kuin tallenne tästä lähetyksestä. Nyt aluksi skenaarioita ja niiden laskentaa, tulkintaa ja oletuksia. Aloitetaan tällä laskentapuolella. Ihan yksityiskohtia tarkemmin pystyy katsomaan viime vuoden vastaavista webinaareista. Tartuntojen, leviämistä olemme, äh, tartuntojen leviämisen mallintamiseen olemme käyttäneet SEIR-mallia. Kerrataan siis tämä Tämä Kirjaimet seir tulee englanninkielisistä nimityksistä eri tiloille. S altis E tartunut, eli tartunnan saanut, mutta ei vielä tartuttava, I on tartuttava ja R on sitten immuuni removed tälle taudille. Ja kunakin päivänä meillä on väestö jaettu ensinnäkin ikäryhmään ikäryhmiin 10 vuoden ikäryhmiin. Ja väestö on sitten jakautunut näihin. S, E ja I ja R tiloihin ikäryhmäkohtaisesti. Tässä kuviossa sitä demonstroidaan sillä lailla, että jos katsotaan vaikka 20-29-vuotiaita, niin siellä on siis osa jonakin tiettynä päivänä alttiita, sitten on E ja I tilassa nämä tartunnan saaneet, ja sitten on R tilassa ne, joita infektio on jo ohi. Tässä sen verran huomautan, että nämä Tilat eivät ole mittakaavassa ihan visuaalisuus, visuaalisuus syystä, jotta näistä, näitä värejä tässä kuitenkin näkyisi, mutta perusidea tästä tulee selväksi. No sitten kunakin päivänä yksilön tila voi vaihtua ikäkohtaisesti ja ensinnäkin altit voivat saada tartunnan, riippuen siitä, paljonko tietyn ikäinen altis voi olla kontaktissa eri ikäisiin tartuttajiin. Ja tämä on tämä niin sanottu kontaktistruktuuri, malleissa nimeltään, joka kuvastaa eri ikäryhmien värisiä kontakteja. Rokottaminen-mallissa on toteutettu tartunnan saamista alentavasti. Tästä tulee myöhemmin tarkemmin. No, muita muutoksia ovat sitten nämä, että E-, ja I- ja R-tilat muuttuvat. Mikä tulee oikeastaan suoraa siitä, että tartunta kehittyy koronavirustauden ominaisuuksien mukaisesti. Ensinnäkin tartunnan saamisesta kestää jonkin aikaa, että se tartunta muuttuu tartuttavaksi. Ja sitten jossakin kohtaa tämä tartuttavuus päättyy niin, että I-tilasta siirrytään r tilaan Ja mallin laskenta tarkoittaa käytännössä sitä, että katsotaan päivittäin, että simuloidaan, miten tämä väestön SEIR-tilat kehittyvät päivästä toiseen. No, sitten tämä tartunta-malli vielä linkitetään todellisuuteen näiden tartunnan seurausten kautta. Eli jos kun meillä on tartunta, niin tartunta voidaan, voi tietyissä tapauksissa tulla ää, tapaukseksi, eli havaituksi tartunnaksi. Toisaalta vakava tartunta voi johtaa henkilön sairaalahoitoon. Näistä on sitten tietoa meillä, mitä Suomessa tapahtuu, niin että meillä on päivittäistä tietoa näistä tapauksista. Ja tässä kuviossa nämä munaiset pisteet olisivat tätä tapausten päivittäistä kehittymistä Suomessa. Ja sitten tässä alemmassa kuvassa olisi sitten sairaan, erikoissairaanhoidon tapauksiaan kehittymistä. Ja malli, mikä sitten säädetään niin, että se sopii näihin toteutuneisiin tapauksiin, on tämä haaleammalla värillä oleva punainen käyrästö tapauksille ja sinisellä näille sairaanhoidoille. Myös muuta aineistoa tehohoidoista, kuolemista ja vasta-ainetestauksesta on vastaavalla tavalla käytettävissä. No, sitten tästä skenaarioiden tulkinnasta. Ensinnäkin tartuttavuusluku R, joka itse asiassa huomauten, että se nyt on eri kuin tässä Seirmalin R, sattumalta nyt vain sama kirjain, on tunnusluku, jota nyt tämän epidemian aikana on laajasti seurattu. Ja siis tartuttavuusluku R tai R0, välillä käytetään sitäkin nimitystä, on jatkotartuntojen keskimääräinen lukumäärä per tartuttaja, kun koko väestö on alttiina. Koska tartunat riippuvat kontakteista, myös tämä tartuttavuusluku riippuu suuresti väestön kontakteista. Myös viruksen ominaisuuksista, että kuinka tarttuva tämä virus loppujen lopuksi on. No sitten, tässä kohtaa ehkä syytä hieman painottaa myös tämmöistä kuin tehollinen tartuttavuusluku. Eli tartuttavuusluku ja tehollinen tartuttavuusluku ovat hieman eri asioita. Tartuttavuusluku on tässä kuviossa oikealla sinisellä. Katsotaan sitä kohta tarkemmin, mutta se on tämä äsken mainittu, mikä liittyy ripuväestön kontakteista, viruksen ominaisuuksista. Mahdollisesti tartuttavuuslukuun vaikuttaa myös sesonkivaikutukset. Ja tähän tartuttavuuslukuun R pyritään sitten vaikuttamaan esimerkiksi näillä rajoitustoimilla, jotka sitten pyrkii vähentämään näitä kontakteja. No sitten tämä tehollinen R. Riippuu lisäksi alttiiden määrästä väestössä, joka tarkoittaa sitä, että kun joku tartuttaa, jos kohtaakin tämä kontakti, mikä on, onkin suojassa, niin silloinhan tämä henkilö ei sitten kuitenkaan suurella todennäköisyydellä saa sitä tartuntaa, jolloin siihen vaikuttaa tähän teholliseen Rään se, että kuinka paljon on tartuntoja jo aikaisemmin ollut ja suojassa aikaisemmin sairastetun tartunnan vuoksi ja myös rokotetusta. No, eli siis tähän teholliseen tartuttavuuslukuun pyritään vaikuttamaan rokotuksilla. Tässä oikeanpuoleisessa kuvassa siis tämä sininen oli tartuttavuusluku ja keltainen tehollinen tartuttavuusluku. Ja on piirretty, että miten se on tässä ajan myötä kehittynyt. Aikaisemmin tartuttavuusluvut sekä tämä tehollinen että tavallinen olivat lähellä toisiaan, koska väestössä kuitenkin tartunnan kokeneiden osuus on ollut melko alhainen. Sitten kun sekä tietysti tartunatkin ovat jonkun verran vielä lisääntyneet, mutta erityisesti rokottaminen on lisääntynyt, niin nämä tartuttavuusluvut erkaantuvat toisistaan ja niin, että tämä tehollinen tartuttavuusluku alenee sitten rokottamisen myötä. Jos katsotaan hieman tarkemmin tätä historiaa, miten tähän nykyiseen tilanteeseen on tultu, meillä siis epidemia kasvoi itse asiassa syksyn ajan tasolla R-tasolla 1.2-1.3 tasoilla käytännössä koko syksyn ajan niin, että heinäkuun näistä muutamista päivittäisistä tapauksista, tämä kuva muuten on HUS-alueesta, muutamista päivittäisistä tapauksista pikkuhiljaa noustiin niin, että oltiin jopa muutamassa sadassa tapauksessa per päivä. Ja kasvu oli melko, melko ää, tasaista. Samalla tavalla myös sitten hieman pienemmillä absoluuttisilla luvuilla täällä sairaanhoitojen puolella. Nämä ovat siis uusia sairaalaan joutuneita tapauksia. Sitten ää, joulukuun, marraskuun puolivälin paikkeilla tapahtui käänne alaspäin rajoitustoimien lisäämisen myötä, eli tapausmäärät lähtivät laskuun, ja R-puolella se näkyy sitten, että R laski ykkösen alapuolelle. No sitten kuitenkin vuodenvaihteen tienoilta alkaen ilmeisestikin muunoksen yleistymisen myötä tämä R-luku uudelleen lähti kasvuun niin, että se tavoitti saman tason kuin millä oltiin syksyn tasolla aikaisemmin, vaikka kontaktit olivat kuitenkin alhaisemmat kuin syksyllä. Sitten tämän johdosta päädyttiin maaliskuussa melko korkealle tasolle. Mistä sitten kuitenkin tapahtui käänne alaspäin tuolla maaliskuun vähän ennen puoliväliä. Ja se näkyy sitten RS:ssä -sillä, sillä tavalla, että se putosi melko jyrkästi tänne alapuolelle ykkösä. Tässä aivan viime aikoina. Vähän voidaan tässä spekuloida että tämä R, mikä maaliskuussa siis oli, tai helmikuun aikana ja maaliskuun alussa oli, se ei ollut itse asiassa mitenkään poikkeuksellisen korkea, jos vertaa syksyn lukuihin, ihan samaa tasoa, mitä siellä oltiin useampi kuukausi. Ja mitä sitten, jos, jos tällaisella tasolla olisi Rn äh, suuruusluokka, äh, tartuttavuusluku jatkanut, niin näemme täältä näin, että jos, jos tämä sama trendi olisi maaliskuusta jatkanut eteenpäin, niin tilanne olisi kyllä hyvin nopeasti päässyt melko lailla heikoksi. Saamme siis olla kiitollisia, että nämä tartuntatapausten määrät ovat näinkin hyvin lähteneet laskuun. No, entä sitten jatko tästä eteenpäin? Eli nyt sitten näistä skenaarioista keväälle ja alkukesälle. Ja nyt aivan ensiksi tähän nytten, äh, siitä, että mitä nyt itse asiassa tämmöinen skenaario nyt sitten tarkoittaa. Eli niin kuin tuossa jo aikaisemmin kerroin, niin tämä malli mitä käytämme, niin se sovitetaan siihen epidemian nykyiseen tilaan saakka. Eli niin, että nämä aineistatat ja sitten mallin tuotos tässä määrät. Ihan aina, jos tätä ihan lopputilannetta katsotaan, niin siellä on nämä tiedot rekistereihin tulevat pienellä viiveellä, niin silloin siellä yleensä on sitä, että se malli on hieman korkeammalla kuin tämä, tämä tota, toteutuneet lukemat ihan tässä aina viimeisiä päiviä, kun katsotaan ennen tätä laskennan toteuttamista. No, sitten sen jälkeen, kun tämä malli on sovitettu siihen nykytilanteeseen, niin valitaan ne skenaarion parametit, joita halutaan tutkia. Ja nyt tässä tapauksessa, mikä nyt tässä on esimerkkikuvana piirretty, on halutaan tutkia tämmöistä, että mitä jos toukokuun tuossa alkupuolella, puolivälin kontaktit lisääntyisivät vahvasti siitä, miltä tämä nykytrendi näyttäisi. Mitä sitten tapahtuu? Ja se olisi meidän kysymys, että miten sitten tapauksille ja sairaanhoidon määrille tapahtuisi jos tämmöinen kontaktien lisääntyminen tapahtuisi. No silloin sen jälkeen me lasketaan sitten käyttäen tätä mallia ja niitä estimoituja mallin parametreja eli niitä syöttöarvoja sillä tavalla, että mitä sitten tapahtuisi. No, me näemme, että jos tämmöinen kontaktien lisääntyminen tapahtuisi toukokuussa tällä tavalla, niin tässä skenaariossa tulisi tämmöinen jonkinnäköinen lisääntyminen näihin tapauksiin. Mitä sitten Monesti tästä sitten seuraa, että lehdistöstä saa lukea, saisi lukea, että THL ennustaa kontaktien nousevan toukokuun 10. päivä näin rajusti. Tästähän ei ollut kysymys, että me olisi ennustaneet, että nämä kontaktit nousevat, vaan haluttiin tarkastella sitä, että mitä sitten, jos kontaktit nousisivat tuolla tavalla toukokuun 10. päivä. Eli nyt tähän, että mikä on skenaario ja ennusteen ero, olen sitä koittanut tässä hieman demonstroida piirtämällä itse asiassa kaikki tai hyvin monet näistä meidän skenaarioista, mitä tänään tullaan esittämään, samaan kuvaan. Tämänkaltainen kuvio voisi, vastaisi aika lailla ennustetta, jos näitä skenaarioita vielä painotettaisiin sillä tavalla, että mitkä näistä ovat niin todennäköisempiä tai yleisempiä erilaisia mahdollisia lähtöarvoja. No, näemme sitten heti, että tämmöisellä, tämmöisellä ennusteella Siinä on erittäin suuri haarukka, jos katsomme esimerkiksi tässä kesäkuun alkua tai juhannuksen tienoilla, voimme siis olla suunnilleen nollassa tai useassa tuhannessa tapauksessa päivittäin. mistä tämä epävarmuus tulee, että esimerkiksi näitä kontaktien muutoksia ei voi tietää etukäteen. No, minkä takia siis lasketaan skenaarioita? Äsken näyttämäni tapainen ennuste ei välttämättä ole kovin informatiivinen päätöksenteon kannalta, koska se ei kerro muuttujista, joihin voidaan yrittää vaikuttaa. Sen sijaan skenaarion avulla voi tutkia, miten eri vaihtoiset tilanteet eroavat toisistaan, minkälaisia asioilla voidaan vaikuttaa positiivisesti kehitykseen tai mitkä asiat eivät niinkään vaikuta siihen. Myös voidaan tarkastella erilaisien tuntemattomien tekijöiden merkitystä. To, no tähän nyt esitettävien skenaarioiden oletuksiin. Ensinnäkin nämä skenaariot on laskettu 8.–9. huhtikuuta, eli noin viikko sitten käyttäen 7. huhtikuuta aineistoja. Ja tarkastelussa näissä skenaarioissa on HUS-alue. Semmoinen seikka vielä, että tässä epidemian tilan havaitsemisessa on aina luonnollinen viive. Jos meillä kuitenkin nämä kontaktit ovat jollain lailla se ää, yhdessä viruksen kanssa, se, ää, muutosvoima tässä epidemiassa ja sitten koitetaan näitä kontakteja tällä R-luvulla seurata ja, ja ää, seurata sen tilannetta, niin minkälainen tämä viive tässä luonnollisesti toteutuu, eli jos meillä tapahtuu kontakteissa muutoksia, niin sitten jossain kohtaa sen seurauksena tartunnoissa tapahtuu silloin muutoksia. No tartunnan saaneet henkilöt, sitten heissä, heillä on viivettä siihen, että he saavat oireita muutamia päiviä. Ja kun oireita tulee, niin sitten henkilöt miettivät, että onko, onko tämä oire nyt sellainen, että voisiko se viitata koronaan ja menevät mahdollisesti testiin. Joidenkin kohdalla oirevoilla niin paha tietysti, että joutuu sitten suoraan sairaalahoitoon. Ja testaamisen jälkeenkin voi vielä joutua sairaalahoitoon. No, kun testissä on käyty, niin sitten odotetaan se tulos ja tulos rekisteröidään. Ja sitten tämä rekisteri siirtyy, rekisteröity tulos siirtyy jossakin vaiheessa THL-käyttöön päivittäin kertyviksi aineistoksi, joista sitten yritetään tätä signaalia tunnistaa, että Tämä, minkälainen muutos siellä kontakteissa mahdollisesti olisi tapahtunut. Olemme analysoineet tätä viivettä sillä tavalla, että tässä punaisilla palkeilla on aina, että sillä viikolla, kun on raportoitu tämä tartuttavuusluku, on tämä punaiset, niin olemme laskeneet jälkikäteen sitten, että kun meillä on tällä hetkellä käytettävissä oleva aineisto, niin miltä se tartuttavuusluvun estimaatti nyt näyttäisi. Eli nyt kun me katsotaan näitä viimeisimpiä tartuttavuuslukuja, niin ne ovat suunnilleen samat tällä hetkellä kuin mitä me tiedämme luonnollisesti. Mutta kun me katsomme menneitä tartuttavuuslukuja, huomaamme, että siellä on sellainen parin kolmen viikon viive, että se tartuttavuusluku, mikä esimerkiksi tuossa 15. päivän maaliskuuta paikkeilla havaitaan, kuvastaa parin viikon takaista tartuttavuuslukua nimenomaan sen takia, että siellä on se viive tästä havaitsemisesta. Eli tietämys nykytulasta saadaan vasta viiveellä. Tähän liittyen meillä on nyt näitä erilaisia olosuhdeskenaarioita, mitä tässä tarkastellaan myös. Ensinnäkin on tämä kausivaihtelu, mikä joko sitä ei ole tai sitä on. Sitten 25 prosenttia tasolla on valittu tässä. Ja kausivaihtelusta Tuija kertoo kohta lisää. Tämä on toteutettu mallissa niin, että kevätpäivän tasauksen ja syyspäivän tasauksen välille on asetettu kosini kosinimuotoinen kuoppa niin, että se pudottaa tartuttavuuskerrointa noin 25 prosenttia tuhannuksen paikkeille. Ja se on tietysti hyvä huomata, että nyt kun meillä R on siinä ykkösen paikkeilla, niin silloin tämmöinen kaus, kausivaihtelu tulee näkyviin. näkyviin tässä tartuttavuusluvun muutoksissa. Jos R olisi nelosen paikalla, niin 25 prosenttia pudotusta pudottaisi sen nelosen kolmoseen, jolloin edelleenkin R olisi reilusti ykkösen, eikä sellaista vaihtelua olisi niin helppo havaita. No sitten on tähän lähtötilanteeseen liittyviä skenaarioita. On tämä nykyinen estimaatti, mikä on hieman säädetty sitten tästä ihan mitatusta estimaatista. Ja sitten on toinen estimaatti, jo ottaen huomioon, sitten, siis tämä oli nyt viime viikolla tosiaan tehty, eli mitä jos sitten se havaittu 0,9 estimaatti olisikin ollut hieman alakanttiin, esimerkiksi pääsiäisen jälkeen töihin palaamisen johdosta. Ja sitten on virusmuunoksista. Ei tässä kohtaa ole nyt erikseen laitettu skenaarioita, vaan sen voi ajatella, että se virusmuunoksesta mahdollisesti vielä tuleva nousu sisältyy tähän lähtötilanne 2 hieman epäsuotuisampaan skenaarioon Rokottaminen on toteutettu niin, että varovaisia arvioita näistä lukumääräistä niin, että 30 000 per viikko huhtikuun ajan siitä kahdeksas päivästä eteenpäin olisi rokottaminen, rokotetut, uudet rokotetut per viikko ja sitten toukokuun puolivälin jälkeen 100 000 per viikko olisi Uusia rokotettuja heijastellen näitä tulevia kasvavia annostoimituksia. Rokotukseen suoja tulisi 21 päivän viiveellä rokottamisesta. Ja rokoteteho on asetettu niin, että se on tartuntoja vastaan 80 prosenttia. Kattavuutena käytetään 100 prosenttia. Nämä itse asiassa lukemat vastaavat silloin myös ovat ekvivalenttia sen kanssa, että me olisi suunnilleen 90 prosenttia rokotuskattavuus ja 90 prosenttia rokotusteho, koska 0,9 kertaa 0,9 olisi 0,81. Tästä kohtaa jatkaa Tuija näiden eri taustatekijöiden kertomisella, ja sitten sen jälkeen Anna kertoo skenaarioista. Ole hyvä Tuija. Joo, kiitos ja hyvää perjantai-aamupäivää kaikille. Nämä ovat nyt uusia asioita. Meillä aikaisemmissa skenaarioissa ei ole ollut tätä vuoden aikaisvaihtelua, mistä tässä nyt käytetään aina välillä myös termiä, ja se onkin vaikutus, ja sitten rokottamisen vaikutusta myös ei aikaisemmin ollut, niin sen takia kerron tässä hiukan niiden tausta, tavallaan siitä aineistosta, mitä meillä on hiukan käytetty siinä taustalla. Seuraava dia, kiitos. No, onko tällaista vuoden aikaisvaihtelua? Voidaanko ajatella, että tällä tulee kesällä joku helpompi aika? No, kokeellisissa tutkimuksissa juuri tämä virus on ollut herkkä lämpötilan nousulle, ilmankosteudelle ja UV-valon määrälle. Tutkimuksia on tehty todella paljon ja, ja osassa on ollut varmasti herkempiä, osassa ei niinkään herkkä ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa tämmöiset virukset yleisesti on herkkiä. Muut ympäristötekijöille herkät virukset noudattaa vuoden aikaisvaihtelua, ja pohjoisella pallonpuoliskolla ne ovat yleisempiä talvella. Esimerkkinä tämmöisestä on tietenkin influenssavirus, että joka vuosi me hyvin tarkkaan yritetään selvittää, että milloin ne influenssatapaukset lähtevät tällä, tällä esiintymään, eli viruksilla on hyvin vahva vuodenaikaisvaihtelu. Auringonvalon on esitetty vaikuttavan myös siihen ihmisen immuunipuolustukseen. On, on D-vitamiinista paljon tutkimusta ja osa veikkaa, että osa vaikutuksesta tulisi melatonin välityksellä. Kuiva ilma ehkä heikentää limakalvoja ensilinjan puolustusta talvisin meillä, lämmitettyisoloissa esimerkiksi. Että tavallaan nämä voisivat olla ihmisestä johtuvia tekijöitä. Nämä kaksi ensimmäistä on viruksista, viruksen viruksesta ja sitten tämä olisi ihmisestä. Ihmisen immuunipuolustuksesta tämä kohta kolme ja sitten kohta neljä. Et yleisesti tämmöinen vuoden aikaisvaihtelu, sen merkitys kasvaa napoja kohden mentäessä. Esimerkiksi influenssaa esiintyy päivän tasa ja alueella ympäri vuoden, että, että lähimpänä napoja yleisesti tämmöiset sesonkiefektit on nähtävissä. Ja, ja sitten osa tästä, miksi tätä sesonkivaihtelua on viruksella, niin osa varmasti selittyy ihmisten käyttäytymisellä. Ei pelkästään se, että ihmisen immunipuolustus vaan ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Ja se muuttuu eniten juuri täällä lähellä napoja. Ja vahva, se, sunkin vaihtelu, se, että me nähdään se, niin kuin Timo-Pekka äsken sanoi, niin se on todennäköisempää esimerkiksi silloin, kun väestö alkaa olla merkittävästi immuuneja. Eli ei ole tämmöinen pandemiatilanne, vaan, vaan virukset kiertää tavallaan endemisinä. niin Silloin oli se sitten sairastaneista, niin kuin yleisessä tilanteessa tai, tai nyt tällä hetkellä rokotuksen saamisesta johtuvaa väestön immuniteettia, niin joka tapauksessa se varmasti vaikuttaa. Silloin kun alttiita on paljon ja virus on pandemia, uusi virus niin kuin viime kesänä, niin silloin on varmasti ollut vähemmän todennäköistä, että olisi ollut tätä sesonkin vaikutusta nähtävissä. Silloin kun se viruksen kiertoa muutenkin vallaan heikennetään, niin myös tämä voisi tulla paremmin näkymään. Ja kuten Silloin silloin, kun ollaan R-tuntumassa, niin pienikin lasku r alkaa näkyä sitten tapausten vähenemisenä. Ja rajoituksellakin voi olla siinä merkitystä, että rajoitukset heikentävät viruksen kiertomahdollisuutta, niin silloin se tulee paremmin näkyviin. Ja seuraava dia, kiitos. No, tässä on sitten muut, tässä on kolme tyypillistä koronavirusta, jotka kiertää meidän keskuudessa. Niillä on hyvin vahva vuoden aikaisvaihtelu skotlantilaista aineistoa, jossa on siis katsottu osuuksia siitä, että, että kun ihminen tulee virus tai oireiden kanssa, että joku, joku infektio, joku köhä siellä on ja on katsottu, että mitä sieltä löytyy, niin, niin tässä on osuuksia, että kuinka sieltä näitä koronaviruksia on, on löytynyt. Että kaikilla kolmella on selvä vuodenaikaisvaihtelu. Seuraava dia. No, tämä on taas sitten mallinnustyö, jossa on katsottu pohjoisen pallonpuoliskon ja eteläisen pallonpuoliskon maita. On otettu aikasarjoja niistä. Ja esimerkiksi eteläisen pallonpuoliskon maita tässä on Argentiina, Etelä-Afrikka, Peru, Chile ja Brasilia. Ja sitten nämä yksittäiset harvat viivat, yksittäiset viivat tässä kuvaa näitä maita ja niiden kaikkien epidemiat on tehty nollasta ykköseen. Täällä normalisoitu, että niitä pystytään vertaamaan. Ja, ja sitten pohjoisen pallonpuoliskon maita tässä on muun mm. muassa USA, Venäjä, Ranska ja, ja Iso-Britannia. Sitten on aikasarjasta tosiaan katsottu sitä mahdollista vuoronaikaisvaittelua ja sen jälkeen on, on tämmöistä samantyyppistä SEIR-mallia pyöritetty ja on simuloitu. Ja tässä tämä punainen kuvaisi pohjoisen pallonpuoliskon aluetta, että havaittuja tapauksia Olin tässä kesäaikana vähemmän, kun otetaan nämä kaikki maat nyt tässä huomioon. Ja ajatellaan, että tämän simuloinnin simulo mukaan noin 40-60 prosenttia tapauksista voisi liittyä tavallaan myös tähän vaikutukseen. Tässä kuvassa on tosiaan havaitut tapaukset tästä artikkelista, johon tuossa pääsee sitten tuon, tämän linkin tästä, niin voi katsoa tätä artikkelia itse. Tämä on vain esimerkkinä tästä. Ja seuraavassa diassa on sitten kuolemat, vähän samalla lailla. Ja siinäkin tuo punainen käyrä nyt kuvaa pohjoisen pallonpuolisko-aluetta, Euro, Keski-Euroopassa esimerkiksi, jossa kesä on hiukan vähän myöhemmin kuin täällä, niin, niin se, se vähenemä on hiukan myöhemmin. Ja kuolemissa on aina sitä viidettä, että tähän tautiin kuollaan. Tartunnasta ehtii mennä ainakin se pari-kolme viikkoa, että tähän tautiin yleisesti kuollaan. Ja sitten tosiaan seuraava vielä. Tämä oli tästä aikaisvaihtelusta, mutta me ei tietenkään olla varmaja, että onko tällaista, tule, tulisiko se näkyviin, ja sen takia näitä skenaarioita esitetään sen kanssa ja ilman ja, ja kuten Simon niin se on me ollaan laitettu se, sinikäyrän muotoisen kohtalaisen hiljaista tässä alussa. Ja, ja sitten, et se ei ole niin kuin leikkauspinta ympyrästä, jossa, jossa se menee niin kuin nopeammin alas, vaan siinä on hidas alku ja sitten, sitten se tulee päälle. Ja kun se vaikuttaa R, niin se näkyy tapauksissa ja kuolemissa ja kaikissa myöhemmin. No, sitten rokotteiden tehoestimat mallissa, ää, on tosiaan kliininen teho 80 prosenttia, ja se tarkoittaa, että tarkoitettu. Kun ei, hän ei saa infektiota, niin hän ei joudu sinne i-tilaan eikä tartuta eteenpäin, eikä saa myöskään vakavaa tautia, se on toteutettu näin. Ja, ja jos rokotettu päätyy sinne i-tilaan, eli se 20 prosenttia, kliininen teho on 80 prosenttia, niin, niin silloin hän tartuttaa tässä mallissa ihan yhtä paljon kuin muutkin. Eli yhtä, hän olisi yhtä tartuttava kuin rokottamaton, jos hän sinne i-tilaan päätyy. Rokotetehoa on, tutkitaan siis yleisesti oireista tautia vastaan, tai voidaan tutkia sairaalahoitoa vastaan. Ää, mutta mutta tota, sitten on paljon harvinaisempaa, että tutkitaan tätä PCR-positiivisuutta vastaan, että oli oireita tai ei. Ja useissa tutkimuksissa se rokoteteho tätä PCR-positiivisuutta vastaan on, on alempi kuin 80 prosenttia. Nyt on kyllä jo tutkimuksia, joissa se on toi 80 prosenttia. Mutta se, että herkällä PCR-tutkimuksella rokotetun mielusta löydetään ää, virusta, ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi tartuttava välttämättä, ja on, usein voidaan mallintaa myös niin, että, että rokotettu, jos hän saa taudin, niin hänen tartuttavuutensa ei ole yhtä korkea kuin rokottamattoman. Eli Tällä selityksellä tarkoitan tässä, että toi kliininen teho 80 prosenttia, niin, niin me ollaan sitä paljon mietitty, ja me ollaan siihen päädytty, että se olisi tavallaan konservatiivinen tarpeeksi, että ei liikaa odoteta rokotteelta, mutta että se on meidän paras arvaus siitä, mikä sen, mikä sen rokotteen teho voisi olla. Ja tässä seuraavassa diassa on sitten vaan, olen ottanut kuvan Excel-taulukosta. Vähän vaan malliksi, että millä tavalla tätä rokotetehoa on haettu, niin tässä on kolme osaa on kliininen teho, niin oireista tapausta vastaan, sitten on teho sairaalahoitoa vastaan ja siellä alimpana on teho tätä PCR positiivisuutta vastaan ja sitten siinä on adenovirusvektorit on nämä kolmas ja neljäs kolumnia, siinä on viite ja sitten on näitä RNA-rokotteita on sitten siinä lopuksi. Eli tässä vaan kuvataan, että, että näitä tehoestimaatteja saadaan erilaisia, ja se riippuu hyvin paljon siitä, minkälainen se asetelma on, että onko se tehotutkimus, joka on optimioloissa, vai onko se tällainen Väestössä. sen jälkeen kun rokotetta käytetään, niin esimerkiksi meillä nyt on sitä käytetty sillä tavalla, että, että paljon rokotettuja ovat olleet hyvin vanhoja tai hyvin sairaita periaatteessa, niin silloin se tehoestimaatti monesti on vähän alhaisempi. Ja tässä nämä alimmat rivit kuvaa, että, että se 72, 46, 75 ja 85 on esimerkiksi tämän, tämän RNA-rokotteen näitä tehoja PCR-positiivista vastaan. Mutta tosiaan tästä, tämä dia on tehty 23. tätä aineistoa, kuvaa tätä aineistoa vähän, niin niin tätä on nyt jo paljon enemmän. Ja siinä oli oikeastaan oli tämä minun osuuteni, ja laittakaa tosiaan kysymyksiä, jos haluatte näistä lisää kysyä, niin me vastataan. Joo, joo. kiitos. Mä jatkan tästä, paidan nämä kalvot itselleni, niin pystyn niitä esittelemään. No niin, joo. Tervetuloa vaan minunkin puolesta tänne, tänne meidän webinaariin. Ja Esittelen tässä nyt näitä meidän skenaariolaskennan tuloksia. Ja, ää, aluksi nyt esittelen näitä skenaarioita, joissa ajateltiin, että ää, jos jatkitaan ää, eteenpäin kuten nyt, eli tämä nykyinen kontaktien taso pysyisi nyt tuonne heinäkuun loppuun asti samana kuin se tällä hetkellä on. Eli Aluksi esittelen nyt tämmöisen skenaario, missä oli tämä, tämä simo kertoma tämä meidän estimoitu lähtötason R0. Ja on tässä mukana nyt tämä sesonkiefekti myös. Eli jos katsotaan, että ollaan nyt menossa suunnilleen tässä kohtaa, ja tässä näkyy nyt, että tämä, tämä sesonkiefekti selkeästi tämmöisenä kuoppana tässä. Ja, ähm, tässä näkyy myös tämä simo esittämä tehollinen tartuttavuusluku ja sen ero tähän R0-tartuttavuuslukuun. Tämä rokottaminen aiheuttaa nyt tämän erkaantumisen tartuttavuusluvun ja tehollisen tartuttavuusluvun erkaantumisen toisistaan. Ja tässä näkyy myös se rokottamisen nopeutuminen toukokuussa, Se näkyy jyrkentyvänä tehollisen r laskuna tässä. Ja miten tämä sitten näkyy näissä tapausmäärissä? Huomataan, että tämä tehollinen tarttuusluku on pysyvästi alle ykkösen, ja itse asiassa myös tuo tarttuusluku. Ja se näkyy sitten näissä tapauksissa ihan semmoisena, että se lasku jatkuu nyt tästä tänne ihan loppuun asti, ja heinäkuun aikana päästään melkeinpä ihan nollille. Ja ihan muistutuksena tästä kuvasta nyt, nämä pallurat täällä ovat tätä havaittua dataa, ja nämä punaiset käyrät tässä on sitten sen mallin antama, antama tulos. Eli tässä toteutuneeseen epidemiaan asti tämä malli ja data vastaavat toisiaan. Ja sitten tämä skenaariolaskenta sitten tämä tulevaisuuden osuus tästä mallin ulostulosta. Ja tässä on nyt nämä havaitut tapaukset ja sitten vastaavasti tartuntojen aleneminen periytyy sairaalahoitojen alenemiseksi. Eli nämä sitten nämä siniset kuvat tässä. Että näitä kuvia tulee tosi paljon näitä erilaisista skenaarioista. Käyn nämä läpi nyt hieman tarkemmin tässä nyt. Samalla tavalla uusia äh, sairaanhoitotapauksia per päivä, nämä pallurat, ja sitten mallin antama äh, äh, odotusarvo ja, ja nämä epävarmuudet sitten tässä. Ähm, tai nämä luottamusvälit sitten tässä äh, sinisellä ja vaaleamman sinisellä. ja Samalla tavalla äh, tehohoidossa Tämä tartuntojen aleneminen näkyy myös teohoiteen alenemisena. Tämähän näyttää todella hyvältä, jos tämä toteutuu, mutta täytyy muistaa, että tässä nyt on oletettu, että nykyinen kontaktitaso pysyy ihan tämän tarkastelukauden loppuun asti, eli melko rajoitetusti nyt kontakteja tässä skenaariossa kuitenkin. No, entä sitten, jos tämä meidän käsitys nykytilasta oli hieman liian optimistinen? Ja tämä oli juuri se Siumpekan viive tässä nykyisen tilan havaitsemisessa. Eli mitä jos tässä on kuitenkin tapahtunut jo semmoinen muutos, että kontektit ovat menneet hieman ylöspäin tai jostain syystä tartuttavuusluku mennyt ylöspäin. Ja tässä näkyy, että se on se että lähtötason R01.05. Tässä ei käy tuon ykkösen yläpuolella nimenomaan tämän sesonkiefektin takia. Ja tosiaan kun sanon mä, mä tarkoitan Tuijan esittelemää kausivaihtelua. Tässä on vähän eri, eri termiä, joten käytän tästä sesonkiefektitermiä. Mutta samalla tavalla tässä skenaariossa, vaikka lähtötaso oli hieman korkeampi, niin ja myös tehollinen, tai erityisesti tehollinen tartuttavuusluku pysyy alle ykkösen. Ja, ja tämä lasku jatkuu tässä vaikka aluksi sitten hieman hitaammin kuin edellisessä skenaariossa, että tulee tämmöinen pieni viive tässä. Ja samalla tavalla ää, sairaanhoidossa ja tehossa, tai tehohoidossa näkyy tämä lasku. Ja. Sitten tarkastellaan tilannetta, ää, jossa nykykontaktit pysyvät, mutta emme saa tuolta ää, sesonkiefektiltä nyt apua tässä ää, epidemian hallitsemisessa. Eli, eli tota, se näkyy tässä nyt se kontaktien pysyminen nyt selkeämmin. Eli tässä näkyy, että Maaliskuun alkupuolen jälkeen tämä tartuttavuusluku ei sitten enää muutu ollenkaan. Tehdellinen tartuttavuusluku sitten muuttuu näiden rokotusten myötä ja tässä näkyy vielä selkeämmin se, että saadaan sitten enemmän niitä, tai rokottamia sitten nopeutuu tuossa toukuun aikana ja sitten se lasku sitten jyrkentyy tässä. Ja Tosiaan tässäkin tapauksessa, tässä suotuisammassa lähtötilanteessa, tämä tartuttavuusluku pysyy alle ykkösen ja lasku jatkuu tapauksissa myöskin. Ja sitten tässä heikommassa lähtötason skenaariossa, niin tämä sininen käyröltä tämä tartuttavuusluku menee yli ykkösen jo, mutta tehollinen tartuttavuusluku pysyy alle ykkösen. Ja sitä kautta tämä tapauksissa lasku jatkuu tässäkin, vaikka hieman näkyvämmin, hitaammin tässä tilanteessa nyt. Mutta edelleen laskua on joka, joka skenaariossa. Ja tässä samat skenaariot sitten on sairaanhoidon ja tehohoidon kannalta. ja Ihan selkeästi tässäkin sitten alaspäin mennään. Eli äh, ihan lyhyt yhteenveto tästä. Ensimmäisestä skenaariosta, että jos jatketaan nykyisellä kontaktien tasolla maaliskuun puolessa välissä alkanut tapausmäärän lasku jatkuu ja siitä, siitä seurataan sitten sairaalakuormituksen lasku jatkuu tuonne koko tarkastelujakson loppuun asti. Ja näin käy nyt riippumatta lähtötason tartuttavuusluusta ja myöskin siitä, että onko mielestä kausivaihtelua tai ei. Okay. No, sitten katsotaan, että entä jos lievennetään nyt näitä rajoituksia. Eli tarkoittaa sitä, että palattaisiin suuremman kontaktitason, tai otettaisiin nyt taso, jossa on neljäsosa enemmän kontakteja. Ja ensimmäinen kysymys on, että okei, kun tarkastellaan näitä, tätä nousevaa, nousevan kontaktitason skenaariota, niin tuleeko meille sitten uusi aalto? Ja jos tämmöinen uusi aalto sitten tulee, niin miten me saadaan taltutettua? Ja toinen kysymys on sitten, että, että missä ajankohdassa me tehdään tämä lisäys näihin kontakteihin ja miten se lisäyksen ajankohta vaikuttaa sitten näihin tapauksiin ja sairaalahoitoihin. Eli ensinnäkin tässä esittelen nyt skenaarioita, missä paluu 25 prosentin korkeammalle kontaktitasolle tapahtuu 19. huhtikuuta, eli jo ensi maanantaina. Ja tässä on, ensin, on tässä ensimmäisessä sarakkeessa tämä, tämä alempi lähtötaso ja sitten on tämä korkeamman lähtötason skenaariot. Ja sitten ylimmällä rivillä on ilman sesonkieffektiä ja sitten on eli tässä matalamman lähtötason skenaariossa nyt nähdään, että tämä tartuttavuusluku pysyy. tehollinen tartuttavuusluku pysyy joka tapauksessa alle ykkösen, ja tosiaan tämä kontaktien lisäys näkyy nyt tässä tämmöisenä pomppauksena, eli tässä kohtaa sitten lisätään 25 prosenttia kontakteja. Samalla näkyy sitten täällä tässä korkeamman lähtötason, ai, anteeksi, korkeamman lähtötason tilanteessa, ja tässä nyt nähdään, että tämä tehollinen R käy nyt en, yli ykkösen myöskin tässä, kun on sesonkiefekteissä se käy tässä ihan ykkösen pinnalla. Ykkösen Eli miten ää, nämä sitten näkyy näissä tapausmäärissä. Eli ää, nyt nähdään, että nämä eroavat toisistaan jo aika paljon. Ja ää, jos katsotaan ensiksi tätä suotuisampaa lähtötilannetta, niin ää, plus 25 prosentin lisäys kontakteissa ei juuri näy, jos saadaan tuosta sesonkiefektistä apua. Eli lasku jatkuu kuitenkin, vaikka lisättäisiin jo maanantaista noin 25 prosenttia kontakteja. Ja samaten tässä, tässä jos ei ole sesonkiefektiä, niin, niin laskusuunta kuitenkin jatkuu tässä loppujen lopuksi. Mutta nähdään tässä Epäsuotuisemmassa lähtötilanteessa niin pieni ykkösen ylitys yhden kuukauden ajan tehollisessa tartuttavuusluvussa aiheuttaa suuren tartunta-aalon. Tässä voisi tehdä semmoisen huomioon nyt, että, että kun tämä lisäys tapahtuu nyt että kun meillä on kuitenkin aika paljon näitä tartuntoja tällä hetkellä tai korkea, epidemian korkealla tasolla, niin sitten nähdään tämä. Eksponentiaalisen kasvun voima aika ää, voimakkaasti tässä, että olisi ihan eri tilanne, jos tämä lisäys tulisi vaikka tässä tilanteessa, että ei, se ei samalla tavalla tai ei yhtä nopeasti pääsisi räjähtämään, kun tartutteja olisi paljon vähemmän, mutta nyt kun ollaan näin korkealla tasolla, niin sitten tämä pienikin ylitys aiheuttaa tämmöisen kunnon aallon tässä. Ja sitten ää, jos käytöin niin siinä ykkösen pinnalla se tehollinen tartuttavuusluku, niin saadaan tämmöinen pieni, pieni kasvu alku ja sitten Lähdetään alaspäin. Ja tuota, tässä nyt näkyy, että pieneltä näyttänyt ero tehollisissa tarttuvuusluvuissa näkyy suurena erona tartunnoissa. Eli ollaan niin sanotusti peitsen terällä. Mutta sitten jos tarkastellaan näitä ö, sairaalahoitoja näissä tapauksissa, näissä eri arjoissa, niin ero ei olekaan enää yhtä suuri. Eli Tartuntojen nousu ei täysimääräisesti perehdy sairaalatapauksiksi, koska vanhempien ikäryhmien ja riskiryhmien rokotukset ovat edistyneet. Tämä on erittäin hyvä uutinen, eli jos katsotaan nyt ensiksi tätä, tätä äh, skenaariota, jossa ei ollut sesonkeffektiä ja oli hieman korkeampi lähtötaso, niin jos katsotaan näissä tapauksissa, niin tämä korkein piikki täällä on melkein jopa, äh, lähentelee jo kaksi kertaa, äh, kaksinkertaista tasoa tähän edelliseen piikkiin verrattuna, mutta kun tarkastellaan näitä sairaalahoitoja, niin se ei enää ole suhteessa yhtä äh, iso se nousu. Eli tämä, tämä piikki täällä on paljon lähempänä tätä edellistä piikkiä. Eli tämä on eri, erittäin hyvä, hyvä uutinen. Okei, okay. no nämä kaikki skenaariot äh, oli, tuota kun tehdään tuo lisäys maanantaina. Ja nyt, ähm, nyt katsotaan edelleenkin tätä, tätä skenaariota, missä tuli tämmöinen äh, reilusti uusi aalto. Ja miten tämä mahdollinen uusi aalto saataisiin sitten talttumaan. Joo, eli tämä skenaario tässä. No. Ähm, eli. Jos, me tässä, jos tehdään se 25 prosentin lisäyskontakteihin, havaitaan tämmöinen, että nämä tapausmäärät lähtikin tämmöiseen jyrkkään nousuun, ja todetaan, että tämmöinen huono asia halutaan, halutaan pysäyttää tämä nousu, niin sitten tässä ylimmällä rivillä näkyy kolmen viikon lisärajoitukset, ja alemmalla rivillä näkyy kuuden viikon lisärajoitukset. Ja tässä skenaariossa nyt, kun puhutaan lisärajoituksissa, tarkoitetaan sitä, että palataan tälle nykytasolle kontakteissa. Eli tässä on tapahtunut tämä 25 prosentin lisäys ja huomataan, että nousua tuli. Palataan sitten tälle edelliselle tasolle kontakteissa kolmeksi viikoksi. Ja huomataan, että jo kolmella viikolla saadaan pysäytettyä tämä rajun nousu ja kuuden viikon lisärajoituksella saadaan, saadaan tuo nousu muutettua ihan, ihan kunnon laskuksi tässä. Eli jos rajoituksia lievennetään pian, niin että kontaktit nousevat 25 prosenttia, on vaikea tällä hetkellä ennustaa, mitä käy. Eli nähtiin, että lasku voi jatkua joko viiveellä tai saman tien, tai sitten voi tulla ihan uusi aalto. Ja tämä riippuu nyt vahvasti nykytilanteesta, johon liittyy näitä epävarmuustekijöitä, kuten miten rokotukset edistyy ja tuleeko meille se onkin ja kuinka vahvana sitten tulee. Ja, hyvä uutinen on kuitenkin se, että uusi aalto loppukevästä ei rokotusten ansiosta näy yhtä vahvasti sairaaloissa kuin aiemmat aallot. Ja toinen hyvä uutena on, että uusi aalto saadaan taltatettua palaamalla nykytasolle kontakteissa näissä skenaarioissa. No, tarkastellaan nyt sitten tuota ajankohtaa, milloin tämä kontaktien lisäys tapahtuu. Eli ensiksi tarkastellaan tätä äh, ilman, äh, optimistisempaa arviota tästä äh, nykytason R. Ja, äh, tässä on ilman ja sesonkiefektin kanssa. Ja tämän ensimmäisen sarakkeen skenaariot ovat nyt noin samat, eli lisäys tapahtuu 19. huhtikuuta. Sitten tarkastellaan, että jos lisäys tulee 10. toukokuuta tai sitten 31. toukokuuta. Ja tässä nähdään, että mitä myöhemmin tämä nousu kontakteissa tapahtuu, sitä matalampana tartuntapiikki toteutuu. Eli katsotaan tästä, niin tässä tuli tämmöinen ää, lievä nousu tässä, ja sitten te, ää, tämä piikki tai, tämä, ää, hidastu, tai laskun hidastuminen tulee tässä myöhemmin. Se on matalammalla tasolla ja sitten kun mennään tänne, niin se ei melkeinpä edes näy täällä ja sitten sesonkiefektin kanssa nämä näyttävät vielä, vielä paremmilta. Ja sitten jos tämä lähtötaso olikin tämä korkeampi, eli R01.05, niin nämä samat skenaariot ilman sesonkiefektin ja sesonkiefektin kanssa näistä kontaktien nousujen ajankohdista, niin tässä nähdään, että että ilman sesonkiefektiä niin, ää, tämä toinen aalto tulee, ää, jos lähdetään liian aikaisin tätä, ää, näitä kontaktia lisäämään, mutta sitten tässä toukuun lopulla se ää, on melko pieniä ja matalammiksi kuin tämä edellinen tartuntapiikki. Mutta sitten jos meillä on tämä sesonkiefekti päällä, niin jo 10. toukokuuta ei enää oikeastaan tule mitään kunnon nousua, että lasku, laskusuunta jatkuu aika vahvasti näissä skenaarioissa. Eli jos rajoituksia lievennetään 19. huhtikuuta, riippuu vahvasti nykytilanteesta, mitä käy. Mutta jos kontaktien lisäys tulee 10. toukkuuta, se ei aiheuta tapausmäärin nousua, jos sesonkiefekti on läsnä. Ja sitten kontaktien lisäys toukkuun lopulla ei enää aiheuta tapausmäärin suurta nousua, riippumatta nykytilanteesta. Ja tässä huomioon, että näissä skenaarioissa, ei ole mikään, äh, mikään yleinen fakta, että jos lisätään kontakteja toukkuun lopussa, ei äh, tapausmäärin ei voi tulla nousua, vaan näissä skenaarioissa ei sitä nähty kuitenkaan. Okei, okay. eli kun nähtiin aika monessa sken kontaktien lisäämisen skenaariossa kuitenkin aika hyvä tilanne, että lasku jatkuu, niin ajateltiin testata, että mitä jos lisätään näitä kontakteja sitten vielä enemmän. Että jos Kokeiltiin tämmöistä, että jos lisätään jopa 80 prosenttia kontakteja. Eli tarkoittaisi sitä, että palataan tuonne marraskuun tasolle. Ja jälleen kerran tarkasteltiin tuota ajankohtaa, että missä ajankohdassa sitten tehdään tämä lisäys ja miten se vaikuttaa näihin tapausmääriin ja sairaalahoitotapauksiin. No. Ensin tämä äh, alemman lähtötason skenaario taas, missä äh, lähtötason R0 oli 0,9, ja tässä nähdään, että jopa tältä matalammalta tasolta päädytään ihan hurjaan nousuun, jos nyt maanantaina lisätään 80 prosenttia noihin kontakteihin, eli tämä näyttää huonolta myöskin tässä, jos saadaan sesonkiefektiä. Samaten tässä 10. toukokuuta kontaktien lisäys, niin tulee vahva aalto, jos sesonkiefektiä ei ole. Mutta jos tämä on, niin sitä ei enää oikeastaan tule. Saadaan pieni nousu tässä, mutta se ei enää ole niin vahva, että lähenneltäisiin näitä edellisen piikin arvoja tässä. Ja sitten jos tämä lisäys tulisi toukkuun lopulla, niin itse asiassa jopa ilman sesonkiefektiä tämä. Seuraava aalto jää sen verran pieneksi, että ei päästy tänne edellisen piikin tasolle. Ja sesonkiefektin kanssa sitä ei oikeastaan edes näy, kun ollaan päästy jo niin matalalle tasolle näissä tartunnoissa. Eli aikaisessa vaiheessa suuri kontaktien lisäys ei onnistune, mutta myöhemmin ehkä mahdollinen. Ja samaten näissä sairaalatapauksissa nyt jälleen kerran tämä nousu on maltillisempaa täällä täällä vahvan nousun skenaarioissa näiden rokotusten ansiosta ja erityisesti sitten täällä kun, kun tapausmäärät sitten, tai jos tapausmäärät nousevat täällä loppupuolella, niin, niin nämä sairaalamäärät nousevat vielä vähemmän nimenomaan rokotusten ansiosta. Eli Joo. Sitten katsotaan näitä samoja skenaarioita, mutta sillä huonommalla lähtötasolla lähtötason, siinä jos lähtötason r olikin hieman korkeampi kuin tällä hetkellä arvioitiin. No, tässä nyt odotettavasti käy aika huonosti, jos liian aikaisin lähdetään vahvasti lisäämään kontakteja. Ja tämä saattaa näyttää todella hurjalta kasvulta tämmöinen niin kuin, räjähdys tässä ihan kuuteen tuhanteen päivittäiseen tapaukseen, mutta täytyy muistaa, että tällaistakin on Euroopassa nähty, että ei oikein voida tuudittautua siihen, että, että kun nämä ää, niin kuin, muutokset on, on olleet tässä melko tai suhteellisen hitaita, niin että ei tämmöistä räjähdystä ei voisi käydä, että näin voi kuitenkin käydä. Mutta tässä on ehkä huomattavaa se, että jos tämä sesonkiefekti on läsnä, niin jopa 80 prosentin lisäyskontakteihin tästä huonommassakin lähtötilanteesta ei johda enää suureen aaltoon, jos se tehdään tässä tarpeeksi, tai josta ei tehdä liian aikaisin tätä kontaktin lisäystä. Mutta toisaalta myös, että jos tämä sesonkeefekti jää, jää, jää tulematta, niin sitten tämä toinen aalto on kuitenkin mahdollinen täällä myöhemminkin. Mutta kun katsotaan näitä sairaanhoitotapauksia, niin tämä vahvaltakin näyttävä kasvu täällä toukuun lopun lisäyksellä, niin ei enää näytä näissä sairaalatapauksissa yhtä, yhtä dramaattiselta. Ja sitten, jos ollaan tässä näistä skenaarioista parhaimmassa, niin Sairaalhoidoissa tulee hyvin pieni tuskin havaittavissa oleva muutos. Eli tämä oli jo suurella kontaktien lisäyksellä on, ja huonommalla lähtötasolla, niin ää, päästiin jo näinkin hyvään tilanteeseen tässä toukokuun lopulla. No, Yhteenvetona näistä suuremman kontaktilisäysten äh, skenaarioista, että liian aikaisessa vaiheessa iso kontaktien lisäys aiheuttaa ison aallon. Ta jo 10. toukokuuta 80 prosentin lisäys ei aiheuta enää uutta aaltoa suotuisissa skenaarioissa. Ja sezonke skenaariossa 80 prosentin lisäys kontakteihin toukokuun viimeinen päivä ei välttämättä aiheuta suurta muutosta edes korkeammalla lähtötasolla. Tämä oli ihan äh, hyvä uutinen. Eli että ihan Lopuksi yhteenvetona näistä HUS-alueen skenaarioista keväälle ja alkukesälle ja tosiaan, ehkä unohdin mainita tässä, mutta nämä skenaarit on tosiaan pelkästään HUS-alueelle tehty nytteen. Eli ensinnäkin nykyisen laskutrendin jatkuminen on tavoiteltavaa, koska epidemian korkean tason vuoksi tilanne on herkkä kontaktien muutoksille ja matalammalla tasolla muutosten seuraukset ovat sitten lievempiä. Ja, äh, rokotuskattavuuden nousu tulee helpottamaan laskutrendin säilyttämistä ja ehkä mahdollisesti myös tämä sesonkivaikutus tai kausivaihtelu. Ja tärkeänä huomioida tässä myös, että tässä ei nyt ole mallinnettu ollenkaan, mitä heinäkuun jälkeen käy, eli uusia myöhempiä aaltoja ei voi sulkea pois. Eli tässä ei nyt ole mietitty syksyä ollenkaan, vaan pelkästään tätä kevättä ja alkukesää. Mutta hyvänä uutisena kuitenkin, että yhteiskunnan asteittainen, mutta merkittävänkin avaamisen edellytykset loppukevästä tai alkukesästä parenevat, mitä paremmin maltti säilyy nyt. Eli toimet kannattaa ehkä kuitenkin tässä sopeuttaa tähän kehittyvään tilanteeseen ja seurata, mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta ihan todella hyviäkin skenaarioita tässä nyt nähtiin. Ja kiitoksia tästä minunkin puolesta ja nyt voitaisiin ehkä kysymyksiä jos niitä on. Kiitoksia. Näitä kysymyksiä tänne palstalle on melko paljon tullut. Olemme niihin Tuijan kanssa tuossa vastanneet. Haluatko Tuija nostaa jonkin aiheen sieltä esiin tässä nyt? No, yritän tässä katsoa, että, että mitä, mitä, mitä me tänne... Olemme aika monia vastattu. On yksi on yksi uusi kysymys, että mikä on R0 tällä hetkellä. Mitä Simo-Pekka ja Anna sanoi sitten tällaiseen? No niin, Täytyy oikein tarkistaa. Se eilen raportoitiin. Muistatko, Anna ulkoa sen, mikä se oli eilen? Se taisi olla 0,75-0,95. Eli se on nyt hyvin todennäköisesti nyt alle sen ykkösen. Ja tämä on nimenomaan se tehollinen tartuttavuusluku. Ja se on nähty myös näissä tapausmäärien laskussa, että alle ykkösen ollaan tällä hetkellä. Tässä oli yksi hyvä kysymys, oli tämä niin liittyä näihin HUS-alueiden tilanteisiin, missä lähtötaso on huomattavan korkea moneen muuhun alueeseen verrattuna. Tarkoittaako, että paremman epidemiatilanteen alueilla vastaavaa riskiä uuteen tartunta ei ole enää vastaavalla tavalla olemassa? lyhyesti. Siis jos alueilla on paljon alhaisempi lähtötaso, niin silloin vaikka suhteellisesti lähtisi epidemia kasvamaan niin suhteellisesti samanlaisella vauhdilla, niin silloin absoluuttinen kasvu jää toki pienemmäksi, jos lähdetään hyvin alhaiselta tasolta. Joten siinä mielessä vastaus tuohon kysymykseen on kyllä. Sitten on tällainen kysymys, että onko mallinnettu tilanne, että jos Brasilia-variantti nostaa R-lukua jopa 50-100 prosenttia nykyisestä. Mä en ole ihan varma itse, että onko Brasilian variantti nyt näin paljon. Tai se Kyllä se ehkä nyt on, on, on juurikin sen, että se voisi olla toisen luokan tarttuvampi, mutta, mutta meillä tässä tosiaan on jotain tämä brittivariantti otettu huomioon, mutta Simo-Pekka haluaisit sanoa tähän jotakin. No, meillä ei ole nyt tehty tähän liittyvää niin suoraa mallinnusta. Sitä voidaan toki tulevaisuudessa tehdä, mikäli Brasilia-variantti rupeaa näyttämään merkittävältä tekijältä Suomessa. Sitten tässä on kysymys, että millainen rajoitusten höllentäminen voi johtaa 25 prosentin laskuun kontakteissa, mutta tässä tämä varmaan tarkoittaa, että millainen rajoitusten höllentäminen voi johtaa 25 prosentin nousuun kontakteissa. Niin ei olla sen asiantuntijoita, mutta haluatteko te jotakin sanoa, että mitä se mitä... tarkoittaisi tietysti niin kuin neljännestä lisää? No se käytännössä voisi ajatella, että paluu suunnilleen, suunnilleen helmikuun tilanteeseen olisi semmoista suuruusvaikka, ottamatta nyt kantaa, että mikä yksittäinen toimenpide sitten mahdollisesti se olisi, mutta näin niin kuin toteutuneen R-luvun laskun kannalta, kun katsotaan tätä kysymystä. No, sitten täällä on tämmöinen kysymys. Tämä esityksessä puhutaan kontaktien lisäämisestä. Onko skenaarioissa huomioitu mitään suojautumistoimenpiteitä, esimerkiksi kasvomaskien käyttöä, joka toteutuu nyt kattavasti? Semmoista tässä ei ole, että tässä nyt erityisesti katsottaisiin jotakin tiettyä tiettyä kontaktia, vaan niin kuin tässä tarkastellaan sitä, että mikäli kokonaisuutena kontaktien määrät muuttuisivat jollakin tietyllä tasolla. Tässä ei ole lähdetty spekuloimaan sillä, että mikä, kontakti, tai mikä toimenpide nyt sitten minkäkin prosenttiluvun verran sitä yksinään tekisi. Siellä oli muuten aika hyvä kysymys monimuuttoja-analyysistäkin, missä kysyttiin siitä, että, että tota, prosessiteollisuudessa käytetään paljon monimuuttoja-analyysiä. Käytetäänkö koronadatan analyysissä, missä sitten olisi monimuuttoja-analyysi siten, että olisi kaikenlaisia näitä erilaisia rajoitustoimia ja sitten tarkasteltaisiin näiden vaikutusta yhdessä. Ja, äh, olen tämmöisen tutkimuksen kyllä nähnyt mutta nyt en ulkoa muista, muista sitä, että mistä se löytyy. Tää on ihan, muistatko onko teillä tuluksella tutkimuskatsauksissa vastaan? E, Juu, tällaisia, missä olisi käytetty monia. monia to, joo, kyllä, no, mä sanoisin, että mä, kyllä niissä yleensä, yleensä, siis niitä on joo, on, on, on, on sellaisia, että on, on yhteisiä, että on laitettu Esimerkiksi etäisyys onko metri vai kaksi metriä tämä suositeltu turvaväli. Sitten samaan aikaan että entäs maski sitten? Että jos turvavälillä poistetaan poistetaan juurikin niitä isoja pisaroita, että eikö niitä samoja pisaroita poista sitten se maskikin ja, ja että maskilla no, niin ei näytä aerosoleina tämmillä niitä ei kyllä pois, mutta näitä isompia perskeitä tietenkin saadaan pois ja, ja, ja sitten, tota, taisi olla joku jotain kolmansiakin sitten samaan aikaan ja ja sitten on mutta nämä ovat enemmänkin sellaisia tutkimuksia, että, niistä, että, sitä, ehkä, että R niin on arvioitu, vaan on arvioitu sitten juurikin sitä, että, että paljonko se poistaa tartuntariskiä. Että, että jos toisessa ryhmässä käytetään näitä kaikkia toiseen, niin sitten toisella on vaikka 5 prosenttia se riskiä toisella 15. Ja sit siitä voitaisiin saada toki, että, että laitetaan RR sitten joku vähenemään. Kyllä tällaisia on, niin se on aina paljon ongelmia. Ja sitten on, on myös esimerkiksi katsauksia, missä on yritetty monien eri ihmisten tutkimuksia yhdistää. Ja ja, ja tota, mutta tässä, esimerkiksi maskiasia on hankala, hankala liikien, että maskeja on erilaisia ja maskin käyttäjiä on erilaisia ja, ja, ja sit käyttävätkö maskia juuri ne ihmiset, joilla enemmän on niitä riskejä, tartuntariskejä sitten vai käyttävätkö niitä ne ihmiset, jotka oikeasti omassa autossaan yksin ajelevat maskinaamalla, että sinne siinä ei tietysti mitään sillä suojata, että tällaiset isot, ne vaikuttavat varmasti tosi paljon näissä. No niin, kiitos. Itse asiassa meillä ihan näillä sekunneilla tämä aika loppuu, niin kiitetään kaikkia osallistujia ja jatketaan sitten toisella kerralla. Voin sanoa yhden asian. Tällä oli tämmöinen kysymys, että eiköhän tässä esityksessä ole jo hyvin perusteltu se, että tartutujen painaminen lähenee nolla, eli tukahduttaminen pitää laittaa tavoitteeksi ja käyttää kausivaihtelua siinä nyt hyväksi. Niin, niin tämä kyllä sanoisin, että tällaista näistä skenaarioista, ei, ei, ei tavallaan nyt suoraisesti kyllä löydy, ja, ja se ei ole tässä se oppi, että, että tukahduttaminen aina vaatii tietenkin sitten rajoituksia, rajoitusten lisäämistä ja lisäämistä, että se, ja musta tässä me ei olla kyllä tutkittu eikä olla sillä tavalla, Nää, täh, tähän niin oppiin nyt ei tässä kohtaa vie, mä sanoisin semmoisen päätös sanon. No niin, kiitoksia. Hei hei. Kiitos hei. Kiitos hei.